До Марії, діви, летить моє слово, А церковні співи дух зціляють знову. Непорочний, чисту, молю за країну, Попрошу причисту за дітей, родину, Послать милість і благо козацькому роду, Хай живеться довго нашому народу.